Це Вадим, він родом з Кропивницького. Зараз боронить батьківщину в складі Збройних сил України. В Миколаїв приїхав, аби перепрошити дрони. Він зростав війну, вдома в Києві на зйомній квартирі, яку зняв десь за три дні до 24 лютого. Що лише все. я навіть прокинувся зранку, не знав, що якесь шпочалася. Мені тата зателефонував, каже, я зараз за тобою заїду. Думаю, ну, нормально, на роботу відвезе. Потім пішов 24-го до Солом'янського військомату, подивився на ту чергу, подумав, ну в баню, три квартали я не буду чекати, стояти. І поїхав собі додому наступного дня, додому до Криківницького. Прийшов військомат, там взяли всі документи, все, прийшов в медкомісії. Наступного дня вже відправили мене в Одесу, з Одеси вже попавшися в першу бригаду. Взагалі наша робота – це піхота. Ми маємо копати окопи, захищати, зачищати населені пункти. Одного разу у нас було 280 приходів за годину приблизно. Тобто на добу десь ну, 12-3 снаряди снарядів ми отримали. Нічого, всі нормальні, всі живі. Спочатком виконання якогось завдання ми проводимо аеророзвідку за допомогою дронів які більшого нам надають волонтери. Без дронів зараз я без очей. Була у нас операція десь, може, місяця під Треба було зачистити, взяти один населений пункт. Ми зібралися компанія з 50 чоловік. Відправилися за річку, в кілометрів 6-7 йшли пішки з усім вантажем, Переправляли, переправлялися на лодках з підшквальним вогнем противника. Я не знаю, скільки там було випущено на нас снарядів, але дуже багато. Добре, що всі живі залишилися, всі переповелили річку. І десь дня два-три брали село. Коли ми заходили в село, то мені здалося так, що вони настільки швидко звалювали звідти, що у Сейнболт на їхньому рівні це просто якесь дно. Ну, один з найбільших наших тропеїв – це Приціл значним баченням, тобто вночити, як бачиш орка, як по себе на водоні. Взагалі ми після цієї операції відігнали в нашому напрямку цих вонючих орків ну, кілометрів на 7-10. Терпіння та віри в Збройні Сили України. Перемога буде за нами.